Čaute, ahojte, to som ja Martin a dnes si povieme, čo je to Reconnection a Reconnective Healing Frequencies Reconnection je spojenie, znovu spojenie, znovu objavenie nášho skrytého potenciálu sa uzdraviť Je to spojenie s dokonalosťou vesmíru opätovnom spojení s dokonalosťou vesmíru. A táto forma liečenia tu ešte nebola. Dá sa to označiť za skutočne majstrovské dielo Erika Perla, jeho celoživotné majstrovské dielo, ktoré pomáha po celom svete už minimálne 30 rokov od jeho znovu objavenia a znovu napojenia Erika Perla do liečivých frekvencií, ktoré rozvinul do obrovitánskej dimenzie, ktorá pomáha po celom svete. Je to scientific proof, to znamená, že táto liečevná metóda je vedecky dokázaná či funkčná že existuje, že existuje. Vedci skutočne potvrdili existujúciu liečebných frekvencií Reconnective Healing a The Reconnection s výsledkami v takej intenzite ako nedokáže vytvoriť Reikista alebo Shambhala liečiteľ. Áno, Skutočne je to tak. A my tomu nepotrebujeme nič iné, len sa naladiť na frekvencie a používať to tak skutočne, ako to cítime. To je jednoduché. Nemusíme byť veriaci, alebo aj môžeme byť. Nevylúčuje sa to. Nie je tu nová viera, niečo. Je to nástroj. Nástroj od srdca, z vesmíru pre vás a pre všetkých pre akúkoľvek živú alebo neživú formu toho, čo je na planete Zem a v celom univerze. Môžeme s tým liečiť naše ploty psychické to, čo nás obmedzuje čo nás dáva do komfortnej zóny a taktiež môžeme naberať ten správny smer v tej našej diskomfortnej zóne a presne vtedy sa nám to ešte umocní, umocia sa nám u nás tie frekvencie to správneho pre nás a Reconnection nás dokáže vnútorne nasmerovať zvýrazní to, čo je v nás dobre a posunúť to dopredu. Posunúť to dopredu a ešte viac nás namotivovať tým, že sa nám odstráňa tie psychické bloky a my sa môžeme prhnúť do ďalších, nových možností, ktoré sme predtým nevideli, alebo sme ich nechceli vidieť. A v tom nám pomáha ten Reconnection pri odstráňovaní komfortnej zóny každý jeden deň, každú jednu sekundu. A presne o tom, to je, to je jedna z možnosti možností využívania boja proti našej vlastnej komfortnej zóne. Ale Reconnection nám nepomôže zo dňa na deň, ale v prvom rade vždy, všade na začiatku ste vy. Vy ovládate svoj bozok, vy ovládate svoje podvedomie a počúvate ho. Reconnection je len akoby tá platforma odovzdávania informácií, tá najnovšia platforma podvedoma odovzdávania informácií, keď Požiadate univerzum cez tento kanál, cez túto platformu, dodávam presne presne to, čo vy potrebujete. Dáme stotine sekundy, ako tu svetlo dokáže sem prísť, čiže, čiže okamžite začína liečenie prostredníctvom Reconnection a Reconnective Healing. Takže živo vo frekvenciách Reconnection a Reconnective Healing znamená byť stále v spojení univerzá, ale tak presne v danej stotine sekundy, presne vtedy sa vám stiahnu informácie na daný problém a presne vtedy nastáva ten posun útorný k lepšiemu tomu svetu. Just do it. Tak si môžeme predstaviť pracu s Reconnection. A vždy si treba zapamätať, že akýkoľvek problém fyzického tela vždy začína tam ďalej, v tej piatej dimenzii, ktorú cítime, a tam začína Reconnection a Reconnective Healing Frequencies. A vždy tie informácie, ktoré prídu z univerza až do tej úrovne DNA, tak nimi sa riáte. Nebojte sa ich, keď vám ukážu aj to zlé, riáte sa nimi, riáte sa tým nútorným kompasom toho synchronicity, čo sa okolo vás začne diať. Hej? Reconnection a Reconnective healing liečebný proces má mnoho foriem, ktoré prídu k vám presne vtedy, kedy ich vy potrebujete a univerzum vám dá sám vedieť ako a akou formou máte riešiť daný problém, danú situáciu alebo chorobu fyzického tela, zlomeniny, bolesti zubov, migrény, depresie, úzkosti, vysoký tlak, cukrovku, toto všetko a mnoho iného dokáže liečiť a rekonaktiv healing. Reconnection. Teraz zameriame na konkrétne Reconnection. Reconnection sú meridiánové dráhy. Meridian lines. Je to to najvyššie, čo sa môžete v frekvenciách Reconnective healingu a Reconnection napojiť. Lieči vás na fyzickej úrovni. prelič vám to bunky až do časť DNA, už tam u vás začne nový, nové pokračovanie vo svetle, energii a informáciách. Čiže Reconnection. A týmto, na záver, chcem povedať, že nezáleží na Reconnection a Reconnective Healing. Všetko, čo vy potrebujete tomu, aby ste sa dostali zo zlej, nepriaznivej situácii osudu, čo sa už týka na základe fyzického tela alebo vnútorného, alebo problému, všetko záleží na vás. A Reconnection a Reconnective Healing je ten najsprávnejší nástroj, aký tu kedy bol. To platforma pravá z toho, je dostať. Či už na tej fyzickej úrovni, psychickej úrovni, spirituálnej úrovni, akejkoľvek dimenzii, v akomkoľvek čase, všetko sa dá riešiť.